لا أعترف به، لماذا؟ لأنه كان وحسن من الشام ولكن كان بمقدور جهده يخدم الحكومة والعرش بإخلاص، أنا كنت على طرف نافع، كنت أخدم شعبي، لا جمهوره الذي كان بيديه ولكن كلّ كان يعمل على شكلتك وربّنا هو أعلم بما هو كأن احدث سد سدودي ما سعيد الحياة السعيدة من الشر من والآن ليس ما كنت اتمنى والانسان يناله نحن تحت الرقابه لمن خلقنا وهو يراقبنا ويسمعنا من فوق سبع سماوات فقعته قالوا بعض فلاسفه لانها مثل نعمه الجنيه الله هو معكم اين الرجل يفسر هدودا منه بغير ما يتبادر الى اله في المستقبل هو معكم هنا تدخل كلمات عدم المماثله هذا الفيلم الذي يتكلم بهذا الشيء يحسب ان الله حل بالانسان بينما فإنما ذهب هو معنا وهو معكم وأينما كنتم أراد أن يفسره الله ولكن هو معنا برقابته من فوق السماوات وفوق العرب هناك من يبين الذي السر القرآن وفهمه على ذلك فأنا أقول بعادات ممارسة هو معنا أينما كنا حقيقة ولكن لا يتبذر إلى الإنسان أنه معنا أقول بعدم الممس بعدم المس ومن المسيح فقط تطورها مثلاً تقول لواقع من المسيح سيقولون أنه أل معكم بطوش آل الكبير صاحب القرن قلت بس شمعوا وعين الكون اشكركم انا بعافيه الله لنا موت ما كنت قيل لا معرفه اين لا موتها ايها الاله ايها الرابر انا هكذا يكون الانسان موتاها في قلبه وظاهره وغني وما لقائها يسوع السؤال أنا مرحب في أي كل قل لي السؤال في أي مدى؟ إلا مع احتراماتي للفلاسفه هنا <تصفيق> أنا ما كنت شيء الفلسفة اللي ما كان إما أنت هنا جائزة جوز فيها جود. وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون بشرب والخلف في جواز الاشتغال بها على ثلاثة أقوال فابن الصراحة والمحرمة وقال قول ينبغي أن يعلم والقولات المشهورات الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنه والكتابه ليعتاد به الى الصواب من يرد علينا جمعا نحن عن هد البابا واعذ الرهبان كخسركم كل سنه لكم حتى انا الان في الشارع القرار القناه شكل القناه مقارنه بين الأديان ثلاثه لحد الان قلت لي لا الله ماذا؟ أستاذ قلت لي شي سؤال تكلموا، قل <سؤال> لا تشيخها لا تشيلو كل <سؤال> واحد في المجال ديال القضيه وكان اعتبر كامل شعبية عليها الناديين خلقني الله على صغري لاكون امل الشعب السلام المجال ديال السطات كان عايش وانا بشر يمكن بالعين وشي وقت يمكن جيوا بعينين وشي مره سمعت يباعوا الخصم <تصفيق> أنا بطرول، كل لي فيتو إشكال الضباب في اليقين. ما يبقىش إبهام، ما يبقىش ما حتى اليقين. انا اقول بعدم الممات هو معنا لا. اينما كنا حقيقه ولكن لا يتفادر الى ذهن الانسان انه معنا اقول بعدم الممات بعدم الموت هو ما كيبقاش ليك من بقيت العظام هو معنا بان حتى نتا نتشكروا له اللي واجد انا معك قيمه ما تمش أنا شباني كبير هدى صاحب القرن، خلط السماوات والأرض وعلم الكون كيف قلت شكوه؟ أنا معك يا الله اينما ما كنت ما كانت لا لأم اينما أين ما تجاه أيها الإله؟ أيها الرب؟ أنا معك هكذا يكون الإنسان متاحة في قلبه وضميره وغدا يوم الإقامة